No siis tutkijana mua ajaa eniten uteliaisuus, eli minulla on palava halu tietää, mitä siellä aivoissa patologisesti tapahtuu MS-taudin eri vaiheissa. Ja erityisesti progressiivisessa taudissa, eli siinä pidemmälle edenneessä MS-taudissa, me vielä hyvin huonosti tiedetään tarkemmin niitä aivopatologian mekanismeja. Ja nimenomaan me pystytään nyt meidän näillä uusilla tutkimusvälineillä eli petkuvauksella valottamaan tätä patologiaa. Ja mitä paremmin me tunnetaan ne niin mekanismit, mitä siellä aivoissa tapahtuu, sitä paremmin me myös pystytään kehittämään lääkkeitä tähän tautimuotoon, mihin ei nykypäivänä ole olemassa hyviä lääkkeitä. Eli MS-taudin alkuvaiheessahan me pystytään tosi hyvin sitä tulehdusta hillitsemään tehokkailla tulehdukseen vaikuttavilla lääkkeillä, mutta siihen myöhäisempään tautiin, missä on nimenomaan nämä neurodegeneratiiviset prosessit aivoissa vallalla, niin siihen vaiheeseen meillä ei ole lääkkeitä. Ja, ja nyt tämän petkuvauksen avulla me pystymme nimenomaan sieltä aivoista mittaamaan näiden mikrokliasolujen aktivaatiota, kuinka paljon siellä on näitä haitallisia aivojen omia tulehdussoluja, mikrokliasoluja, jotka on myötävaikuttamassa tähän hermosolutuhon kehittymiseen. Ja tällä hetkellä tutkimushypoteesina on, että jos me pystytään vähentämään tätä mikrogliaaktiivisuutta, niin se on hyödyllistä potilaille, se hidastaa taudin etenemistä, se hidastaa tuhoa ja, ja se on kyllä yksi tutkimuksen suola myöskin, että sulla on tämä tutkimushypoteesi ja sitten sä teet nämä studit ja, ja sitten jos se hypoteesi osoittautuu oikeaksi, niin se on niin kuin yksi semmoisia tutkijan huippuhetkiä. Ja, ja varsinkin jos sitä kautta vielä, vielä saadaan niin kuin apua näille meidän potilaille, joita tällä hetkellä ei, ei kovin hyvin pystytä lääkkeellisesti auttamaan. Meidän tutkimustyö keskittyy aivosairauksien neurobiologian selvittelyyn. Eli me pyritään selvittämään, että mistä mikäkin neurologinen tai psykiatrinen oire saa alkunsa. Ja, ja tämä tarjoaa sitten mahdollisuuksia siihen, että voidaan miettiä, että miten sitä kyseistä oiretta voitaisiin hoitaa. Meidän tutkimusryhmä tutkii hyvin laajasti eri aivosairauksia, mutta me ollaan erityisen kiinnostuneita neurologisista liikehäiriösairauksista, kuten Parkinsonin tauti, dystonia, Ja Se, minkä takia me ollaan kiinnostuttu näissä sairauksista, on se, että ne on hyvin monimutkaisia sairauksia. Niiden neurobiologiset mekanismit on vielä puutteellisesti ja ne aiheuttavat hyvin erinäköisiä oireita, niin liikkeen ongelmia kuin sitten myös psykiatrisia oireita. Ja, ja näiden alkuperän selvitteleminen on yksi meidän tutkimustyön keskiö. Mun tavoitteena on nimenomaan parantaa neurologisten potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa ja tässä tapauksessa nimenomaan liikehäiriö potilaiden, kuten Parkinsonin tautiin sairastavien potilaiden hoito. Yksi keskeinen tutkimusväline, mitä me käytetään, on, on itse asiassa tässä takana oleva tällainen isotoppikamera, mikä, mikä mitä käytetään sekä kliinisessä diagnostiikassa tässä sairaalassa, eli, eli kun tehdään Parkinsonin taudin diagnostiikkaa, niin ihmiset laitetaan tällaiseen kameraan ja katsotaan aivojen välittäin toimintaa. Mutta sitten tätä samaa kameraa me käytämme sitten, sitten tässä tutkimuksessa ja tutkitaan tietysti sairaita ihmisiä, mutta myöskin terveitä ja sitten erilaisia riippuvuuksista kärsiviä henkilöitä, niin kuin esimerkiksi peliriippuvaisia me ollaan nyt kuvattu tällä, tällä kameralla paljon viime aikoina. No se mistä on kysymys, että tämä kamera pystyy kuvaamaan ikään kuin aivojen toimintaa elokuvana, että meillä on paljon tällaisia aivojen rakenteellisia kuvantamisvälineitä, niin magneettikuvaus tai viipalekuvaus, missä nähdään hyvin tarkasti aivojen rakenne, mutta tämä kamera kuten PET-kamera on sellainen, että tässä nähdään ikään kuin tunnin ajan miten aivot toimivat ja mikä on aivojen välittäjäinen määrä ja Tietyissä taudeissa ja tietyissä riippuvuuksissa niin välittäjäaine tasoissa tapahtuu muutoksia ja, ja tämä voisi olla tällainen hoidollinen kohde tietysti myöskin, että vaikuttaa näihin välittäjäaineen määriin ja, ja kohteisiin aivoissa. Tämä aivot ja mieli käsite on hyvin tällainen keskeinen tässä tutkimuksen kentässä, koska me tutkitaan tällaisia ilmiöitä niin kuin riippuvuuksissa, joissa jossa on paljon tällaista muutakin kuin, niin kuin organista tai biologista. Asia, vaan erilaisia tällaisia mieltymyksiä ja koko elämän kirjo, eli sillä tavalla tämä on semmoinen asia, mikä huomioidaan nykyisessä aivotutkimuksessa onneksi aiempaa paremmin. Ja nythän meillä on täällä Turussa tällainen Turku Brain and Mind Center, joka nimenomaan on rakennettu tämän idean ympärille, eli, eli tässä on tällaista monitieteellistä osaamista ja ymmärrystä näistä asioista.